يا لا تظهر على تنتح غالب الناصر بعض الناس ما تدري وشا ينفع الناس لقد كسر على جناح غالب الناصر بعض الناس ما تدري وشا السلام بالناصر ولا رد ذي على ناصبح الغالب الناصب عين الشمس مميله واهل الكبر والحيله كل وكربه بلا ما يزرب لي تشلب وش غالب الناصر وشاسي لذي الذي حنب وكربه بلا ما يزرب لي تشلب وش غالب الناصر رزق اليوم يكفيني حتى ما ترجمة